الله بغدادي أي بويا، ما واحد رحت وين انا جايلني اكل الصافي <متصفيق> قالها الوادم علي متعافي انا جايلني اكل الصافي اللي اشير دون الي حض بيهم درو Oh, ah لا سير ولا اداني اجيب ذاك العزيز ذراع رد الواحد خلاني يعني شمر ابو صباح الشمري والحضور. وهيالا شمر بعد قلبي. <تصفيق> I am يا good هاي am وشخذ شباقي <تصفيق> للبيت للبيت البيت البيت البيت. حي <تصفيق> حي ابو عين. قالوا شخذ وشباقي ستنام حضن بعضين الله الله الا ستنام تنام حضن بحضن وشباك وانفطر كل حفيصا علي Hey, hey,